Fosta zoie lui Dragnea a apeletit prejudiciul. Ce spune Cristi Denile despre pasul făcut de Bombonica Prodana? Bombonica Prodana a transmis prin avocatul său la un dosar un document prin care anun Stan a de judecat ce a apeletit prejudiciul în acest dosar, de peste 108.000 lei. De asemenea, Fosta soie lui Liviu Dragnea cere în acest fel încetarea procesului, în ceea ce o privete. Urmează ca judecătorii să discute această solicitare. Judecătorul Cristi Nile a explicat pentru ziare. Ce înseamnă din punct de vedere juridic pasul făcut de Bombonica Prudana? Un proces penal pentru o faptă care a produs pagube are două laturi. Latura penală, în care se stabilește dacă acuzatul a acuzat comis sau nu o infracțiune, latura civilă, în care se stabilește că este prejudiciul. Dacă prejudiciul este acoperit în timpul procesului și si persoana este găsită vinovata, la stabilirea sancțiunii se va tine seama ca element favorabil faptul că paguba a fost recuperată, a declarat Denile. Specialiștii în drept sunt impartiti. Dacă unii spun că faptul că bombonica Bonica a platit integral prejudiciul din dosar nu înseamnă că ai se recunoaște automat si fapta, alții susțin că un om nevinovat nu se apuca sa plătească 100.000 de mii de lei degeaba.